اینڈ ویلکم بیک ٹو دی مائی نیو بلاگ تو یار ہر ہفتے کی طرح آج پھر جوں میں ٹھیک ہے تو آج میں ویسے بھی اسکول نہیں گیا کیونکہ منڈے کو میرا پیپر ہے فسٹ की پہ اس کی بھی تیاری کرنی تھی تو وہ تو کی تھوڑی بہت کی تو بتانا بکایا آس کیسی آ رہی ہے دیکھو ہو رہی محسوس ہو رہا نا مائک لگا رہا ہے مائک لگا رہا ہے سو ابھی میں جمعے کے لیے تیار ہوتا ہوں تیار ہو کے پھر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے جمعہ پڑھ کے اکیڈمی جانا ہے تو دیکھتے ہیں اکیڈمی کا کیا سسٹم ہے پھر میں آپ کو ملتا ہوں میں جمعے کے لیے یہ کپڑا وغیرہ پہن لیا ہے تو بولے جمعہ پڑھ کے یہ ٹوپی ہے وہ سمجھ رکھتا ہے میں ٹوپی پہنتا ہوں اور پھر میں نکلتا ہوں یہ جو ٹوپی پہننی ہے اور ابھی کی نماز کیوب ہے بٹ یہ مجھ سے سالف نہیں ہو رہا بٹ کوئی نہیں پھر بھی ہم جتنا ہوا کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پیار یہ چیز تو ہمارے پاس تو بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بنایا بنایا کریں پیار یہ دیکھیں اولڈ کوائن ٹھیک ہے جس کے جو ہے بہت زیادہ وہ بلیک ہوئے ہوئے تھے پھر میں نے اس کو تھوڑی کیا خود سفائشیں کی اور مجھے پہلے ان کا کریز تھا ٹھیک ہے یہ دیکھے میں نے خود یہ صاف کیا صبح اتنے تو یار یہ میں نے صاف کیے ہیں ٹھیک ہے ابھی بکایا اور ہونے کے لیے پڑے ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے سندر یار اور بھی بہت سارے کوئن ہیں ادھر رہے ہیں بیچ میں اور بھی بہت سارے یہ یہ یہ بھی سارے میں بھی ان کو واش کروں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا یار بس مجھے کریز ہے میں نے اسی لیے رکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بکایا بھی میں جاتا ہوں اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر اکیڈمی کے دینا چاہتے ہیں ہیلو تو یار دس از نیکسٹ ٹھیک ہے کل <سؤال> جو جمعہ تھا تو جمعہ وغیرہ پڑھ پھر اکیڈمی گیا ہم دوبارہ ٹائم ہی نہیں ملا اور آج مزاج ہے تیار وغیرہ میں ہوں آیا بھی ادھر ہی ہوں آواز کو آ رہی بھائی بھی ٹھیک ہے اور کو ہوں یہ دیکھو یار صلی اللہ علیہ وبیو لبیو لوگ کا مہینہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جھنڈا صحیح لہر رہا ہے نیچے یار جو ہے تو سنا ہیں ٹھیک ہے دعا کا ٹائم ہو کاٹا ہی بیٹھا رہا ہوں میری بنا ہی نہیں ہے اب تو جمع دعا کٹا ہی موڑ چکا میں جا رہا ہوں پھر mehage sab zawaal hum hain bolo dekho khoda hum na jaate bolo wiara ma sab mein do ye kon tent ko dikha sab samah tum reh sakte aise jeet ab utha city to chahe تو, تو یار دیزی نیکسٹ دی نیکسٹ نیکسٹ ٹھیک ہے آج جو ہے بار لیول بل ہے تو ابھی آپ اب پیچھے نام سن رہے ہوں گے کہ جو ہے نا آج یہ جلوس ابھی نکلے گا بار لیول بل کے لیے ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں اویلیبل کا جلوس نکلے گا اس کے ساتھ کل میں وہاں سے لاس ہے صبح پھر جو ہے فجر جو ہے نا فجر تو جب صبح فجر تھی تو فجر کے بعد بھی ایک مشین میں ملا تو ہو بھی میں گیم تو ابھی میں جا رہا ہوں جلوس کے لیے تو آج چلتی ہے پہن لیں یہ یار سارے تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی نکلتے ہیں میں دوبارہ پورا ابھی یار ہے دیکھو سارے بندے تیار ہے ٹھیک ہے ہے جی جلوس ظار ہے جی جلوس جار ہے کافی زیادہ عوام ہے ادھر اکرم صاحب کے ملک دلال ساحب کے جنہوں نے انتظامیہ سے گزارش ہے ٹریفک کا بھی روا دوا رکھے انتظامیہ والے جی یہ ہے جلوس ٹھیک ہے ابھی اگلے چوک میں ہم والے ہیں یہ دیکھو یار ادھر یہ یار جلوس کی طرف ہم نماز ٹھیک ہے جلوس جلوس ہے جو دیکھو آپ یہ سارا پیچھے تک یہ ہمارا محلہ ہے اسی پیچھے کعبہ بنا ہوا کیا در پولیس بھی ہے ٹھیک ہے پیش ہمارا ہے labbaik labbaik ya rasulullah labbaik labbaik labbaik ya rasulullah labbaik labbaik ya rasulullah mustafa marhaba marhaba marhaba marhaba یہ خانا کعبہ تیار کیا ہے یہ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے گرمی میں پانی کی بوتل بھی ٹھیک ہے مل چکی ہے سارے بھائیوں کو ابھی پیئیں گے اور آگے جلوس کے لیے جائیں گے یہ یار ابھی دو چوک کراس کاٹ لیے کمیٹی دس کے مراشو کے ساتھ آنے والے تمام اس کمیٹی کے تیوہار میں پھر دل جلوس سے آ چکا تھا ٹھیک ہے کافی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہم لوگ تھے ان کے جو ہے نا شان میں ہم لوگ یہ تھے ان کے پیار میں ہم لوگ یہ تھے مطلب کافی مزہ آیا तो वहाँ से वापस आकर मैं थोड़ी देर लेट गया तो भी शाम हुई है तो भी मैंने एडिटिंग सेडिटिंग पूरे ब्लॉग की कर लिया तो आज के ब्लाग में इतनी गाँव में मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इससे अच्छे ब्लॉग में तब तक गुड भाई अभी क्या है जिंदगी